Co to tady děláš? No, značím si, kde začnu kopat. Hledám poklad. Poklad? No, říká se, že na konci duhy je poklad. A když se včera objevila na obloze, tak její konec byl přibližně tady. Nebo tady? Když mi pomůžeš, tak se s tebou o to bohatství podělím. Nechci ti brát iluze, ale obávám se, že žádný poklad nenajdeme. Dobře, vezmeme to po pořádku, nebudeme předvíhat. Co vlastně víš o duze? Tak v první řadě. Pokud nebude svítit slunce a pršet zároveň, tak žádná duha nevznikne. Nemusí nutně pršet. Duhu můžeš vidět i v blízkosti vodopádů nebo vody v kašně. Máš ale pravdu, že mysí nejčastěji všimneme, když prší a zároveň svítí sluníčko. Slunce vyzařuje takzvané bílé světlo. A jak už víme, ve skutečnosti se světlo skládá z barevného spektra o různých vlnových délkách, které pak naše oko vidí jako jednotlivé barvy. A právě to nám prozradí kapky vody. Když totiž sluneční paprsek prochází kapku vody, dojde k refrakci, neboli lomu světla. Ten je způsoben tím, že procházející paprsek musí při své cestě zdolat dvě rozdílná prostředí – vzduch a vodu. Jelikož ale voda a vzduch mají různý index lomu, dojde k již zmíněnému lomu. Po lomu následně v kapce dochází k odrazu světla od vodní stěny. Díky rozdílnosti vlnových délek se každá barevná část spektra v kapce vody odráží pod jiným úhlem. Po odrazu následuje další lom světla a takto vzniká jev, který nazýváme duha. Podívej, tady na našem exponátu si můžeme vytvořit duhu a nemusí ani pršet. Kapky vody nám nahrazují skleněné kuličky, ale princip je v podstatě stejný. No, já ti nevím, ale já žádnou duhu nevidím, asi je to rozbitý. Ale houby rozbitý, ty stojíš špatně, abys viděl duhu, musíš stát zády ke slunci. V našem případě se musíš koukat ve stejném směru, jako svítí světlo baterky. No jasně, už ji vidím taky. Hmm. No jo, já jsem si ale všiml, že někdy se na obloze objeví duhy dvě. Hmm, je teda pravda, že ta druhá duha je ale vidět o něco méně. To máš pravdu. Této duze se říká sekundární, je slabší a objevuje se nad duhou primární. Vzniká stejně jako duha primární, akorát v kapce se sluneční paprsek neodrazí jednou, ale dvakrát, protože paprsek bílého světla vstupuje do kapky pod jiným úhlem. Sekundární duha vzniká pokaždé, ale vidět je jen někdy. To všechno, co jsme si řekli, je hrozně zajímavé. Ale pořád se mi neprozradila, proč na konci duhy nenajdu ten poklad. No to je úplně jednoduchý, protože duha nemá konec. Nemá konec? Vždyť duha je oblouk, to znamená, že někde začíná a někde logicky musí končit. No to není tak úplně pravda. My sice vidíme duhu jako oblouk. Ve skutečnosti je to jen polovina duhy. Duha tvoří kruh. Lůžnice, kterou duha tvoří, je ovšem tak velká, že na rovině ji není možné vidět. No a co jsme třeba vylezli na hodně vysoký kopec? Nebo třeba letěli balonem? No, v případě, jak říkáš, že jsme byli na hodně vysokém kopci, nebo třeba letěli balónem, a ještě bychom měli to štěstí, že by bylo slunce vysoko nad obzorem, nějaká ta šance, že uvidíme duhu v celé své kráse, by tu byla. Ale to by byl hodně vzácný úkaz. Prostě a jasně, jak to tak bývá, záleží na úhlu pohledu.